Com l'Abet, molts tècnics es mouen arreu de la demarcació de Barcelona amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre el consum responsable i els drets del consumidor perquè els ciutadans, amb la nostra ajuda, puguin prevenir o resoldre conflictes de consum. La L'Abet és Diputació de Barcelona. Conectem molt més del que t'imagines.